بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ صفت ارادہ کے والے سے ہے پامن مرید ان اسی سے اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اسی کا بیان جاری ہے کہ اللہ کے صفات میں سے ایک صفت ہے کہ اللہ رب العزت ارادہ فرمانے والا ہے انّہ و تو جو آج مارا جو چھٹا درس ہے اس کے اندر سات پوائنٹ بیان ہوں گے سات چیزوں کا بیان ہوگا یعنی کہ یہ صفت ہوگی اس کے آگے جو صفت آئے کا بیان ہوگا تو سب سے پہلے صفت ارادہ کا جو بیان ہے صفت ارادہ کے اندر دو باتیں بہت ضروری ہیں جو سمجھنے والی ہیں ایک یہ کہ صفت ارادہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ازل کے اندر جو اللہ کی صفت ہی نا ارادہ جو مراد ہے اللہ کی اب اس صفت اجمال کا ظہور ہوا ہے تعلق ہوا ہے مراد کے ساتھ ایک بات ہوگی اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی صفت ارادہ کے اندر نا علم کون ضروری ہے اور یہ جو علم ہے یہ علمی ازلی ہے اس کا بھی اب تعلق اللہ کی صفت کے ساتھ ہو رہا ہے یعنی اللہ کی صفت کا جو علم ازلی ہے نا اللہ کی صفت اس کا جو مراد ہے نا تو مراد کے ساتھ تعلق ہو رہا ہے جس طرح صفت ارادہ کا مراد کے ساتھ اسی طرح علم جو اللہ کی صفت ہے علم ازلی اس کا مراد کے ساتھ تعلق ہو رہا ہے تو دو باتیں اس میں ہیں یہی تعریف کے اندر یہی بات ہے والے ارادہ تو صفت وجودیتن ارادہ ایک صفت وجودیہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے یہ ترجمہ ساتھ ہی ہوتا جائے تو جی بو مقدور ہی وقت ایجاد ہی کہ جو ایجاد مقدور کے وقت ایجاد کے خاص ہونے میں کہ مقدور کو جب ایجاد کیا جا رہا ہے تو اس وقت مقدور کو ایجاد کرنے کے وقت میں اس وقت اس کی خصوصیت ہوتی ہے کہ مقدور کو خاص کیا جائے مقدور کو ایجاد کرنے کے وقت میں مقدور کو جو ایجاد کرنا ہے ایجاد کرنے کے وقت کی جو خصوصیت ہے اس میں مقدور کو خاص کرنا یعنی ایجاد کرنے کا جو وقت ہے نا ارادہ ازلی اس کے ساتھ اس وقت متعلق ہوگا جو اس مراد کو ایجاد کیا تو صفت ارادہ جو ہے جو ازلی ہے اس کا تعلق اب اس کے ساتھ ہو رہا ہے جب ایجاد کا وقت تو ہوگا تعلق کب ہوگا سوال یہ تھا تو تعلق اس وقت بنے گا جب اس کا ایجاد کا وقت ہوگا بول علم متعلق ان اور علم اس کے ساتھ متعلق ہے اضلاً بزالک تخصیص اس تخصیص کے ساتھ اللہ دیا جبت تو جس کو ارادہ نے ثابت کیا ارادہ اور ازل یہ اللہ کی صفتے ہیں ارادہ مقدور کو جب پیدا کرتا ہے نا اللہ رب العزت تو ارادہ اسی وقت ہوگا نا ان نمام ارادہ شہین فجن اس کا تو امر یہ ہے کہ جب کسی شہر کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جاتا وہ ہو جاتی ہے تو جو شے کا ارادہ کرتے ہیں وہ ہو جاتی ہے مراد اور اس پر ہوتی اللہ رب الز کو قدرت مقدور جو مقدور شے ہے اس کو جب ایجاد کیا جاتا ہے تو اللہ کی صفت ارادہ جو اضلی ہے اس کا تعلق اس وقت اس کے ساتھ ہوتا ہے اور علم چونکہ یہ عزلی پہلی صفت ہے تو یہ صفت ارادہ جو اضلی صفت ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق رہتا ہے جیسا کہ ارادہ ازل میں متعلق وہ متعلق ہے ابھی تخصیص الحادی بھی اوقات یا یعنی اللہ کی یہ جو صفت ہے نا صفت ارادہ اس کے بارے میں بات یہ تھی شروع میں ہی کہ جب وقت آئے گا مقدور کے ایجاد ہونے کا حوادث کے وقوع کا وقت آئے گا صفت ارادہ اس وقت اس کے ساتھ متعلق ہوگی یعنی ازل سے ہی اس کی شان یہ تھی کہ صفت ارادہ وہ ابتدا میں ہی اس کی شان یہ تھی جب ازل سے ابتدا بھی نہیں تھی ازل سے صفت ارادہ کی شان یہ تھی کہ جب مراد مقدور اس کا وجود ہوگا نا اس وقت اس کا تحقق اس کا اظہار ہوگا ٹھیک ہے اور علم جو ہے وہ صفت ارادہ کے ساتھ متعلق ہے یہاں تک یہ بات آپ کے سامنے آ کہ بھئی صفت ارادہ میں جو دو باتیں تھے ایک ارادہ ازلی اور ایک علمی ازلی ارادہ ازلی اس کی شان یہ تھی کہ جب مقدور ہوگا اس وقت اس کا تعلق ہوگا یہ مقدور کی تخصیص کر دے گا اور علمی ازلی جو ہے وہ ازل میں ارادہ کے ساتھ ہے اس لحاظ سے کہ ارادہ جو ہے وہ مقدور کی جب تخصیص کرے گا اس اس کے ساتھ اس کا ظہور ہوگا اب یہاں پر دو مخالفین ہیں اس نظریے کے جو مخالف ہیں جہم بن صفوان اور حشام بن حکم یہ دو بندے ہیں انہوں نے یہ تابعین کے زمانوں کے اندر ہوئے ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ حادث کا حدوث ولم یا حد صلاح العلم بدوس الحادث وہ کہتے جب حادث کوئی معرضِ وجود میں آتا ہے اس وقت اس کا حدوس ہوتا ہے کن نہیں ایسے نہیں صفت ارادہ ازل سے ہے تعلق اب ہوا ہے اور اس تعلق کو وجود نہ سمجھا جائے یہ تعلق تخصیص پیدا کر رہا ہے اور دوسرا کرامیہ فرقہ ہے انہوں نے کہا ہر مراد کے اعتبار سے اللہ کا ارادہ ہوتا ہے یعنی صفت ارادہ جو ہے اس کو حادث مانا اور کہ جب مراد ہوگی تو ارادے کا وجود ہوگا کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ لیبوطلان اکونی محل الحوادث کیونکہ یہ دونوں فرقے جو غلط کہہ رہے ہیں وجہ کیا ہے دونوں کے اندر حوادث کا محل بننا لازم آ اللہ کی صفت حوادث کا محل بن جائے یہ ایسا نہیں ہو سکتا لیب طلع اکونی محل الحوادث حوادث کا محل بن جائے اللہ کی صفت حوادث کا محل بن جائے تو یہ باطل ہے یہ درست ہے؟ اگلا مسئلہ یہ آیا دوسرا پوائنٹ ارادہ اور مشیت الگ الگ چیزیں ہیں کہ مترادف ہیں جمہور کا قول اس بارے میں یہی ہے کہ ارادہ اور مشیت ایک ہی ہیں اور عقیدہ یہ ہے کہ یہ قدیم ہیں ٹھیک ہے اس میں مخالفین جو آئے تو انہیں کہ مشیت قدیم ہے اور ارادہ حادث ہے غلط عقیدہ ہو گیا کہ مشیت قدیم ہے اور رادہ حادث ہے اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ فعل کا ارادہ جب وہ کہتے ہیں جب اللہ فیل کا کسی ارادہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس چیز کا حکم دے رہے اللہ اس چیز کا حکم دے رہے ولادۃ المشیت مترادفانی ارادہ اور مشیت دونوں مترادف ہیں اور ان کے دونوں کے قریب اختیار ہیں فلکل قدیم سو ہر ایک قدیم ہے اور ایک ہے لا کما اس طرح نہیں ہے جس طرح گمان کیا ہے کہ مشیت قدیم ہے اور ارادہ حادث ہے ولا کما زامہ اور اس طرح بھی نہیں ہے جس طرح گمان کیا گیا ہے کہ اس کے فعل کے ارادے کا معنی یہ ہے کہ اللہ علیہ سب وہ نہ مجبور ہے نہ مغلوب ہے نہ بھولنے والا ہے اور اس کے ارادے کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے غیر کو وہ حکم دیتا ہے کہ انا امرہ بھی کہ اس نے ایسا حکم دیا ہے ٹھیک ہے یہ نہیں مطلب اللہ کی یہ صفت ارادہ کا مفہوم یہ ہے کہ بس وہ یہ مجبور مکور بھولنے والا یہ نہیں ہے یہ تو صفات صلبیا میں آتی ہیں ارادہ صفت ثبوتیہ میں ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے اور ارادہ صفت عزلی ہے اس میں مقہور مبہور مجبور اور مقہور اور ساخر مغلوب والی بات ہی نہیں ہے سمجھیے نا بات کی ارادہ کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے باقی صفات سلبیہ میں سے آ جاتی ہے ارادہ صفت ثبوتیہ میں سے ہے تیسری بات یہ جو صفت ارادہ ہے اب اس کا ثبوت کیا قرآن مجید سے ہے جی بالکل تمام فرقوں نے اس پر اتفاق یہ ہے کہ اللہ رب العزت مرید ان ارادہ فرمانے والا ہے اور ارادہ کے معنی میں اختلاف ہے اللہ فرماتا یرید اللہ بیکم اليسر ارادہ کے معنی میں اختلاف ہے پیچھے کا بیان ہوا باقی صفت ارادہ پر اتفاق ہے ارشاد باری تعالی یرید اللہ اللہ ارادہ فرماتا بكم اليسر الس وید بیکم الرس یرید اللہ علیہ کی اللہ ارادہ کرتا ہے تم پر بات کو واضح طور پر بیان کر دے وما تو شاہلین شاہ اللہ تم نہیں چاہتے مگر اللہ چاہتا ہے مشیت و رادا کے ایک کرنے کے لیے دلائل دے رہے ہیں وہ رب کا یخلکما یا شاہ اور تیرا رب وہ پیدا کرتا ہے جسے چاہتا ہے وہ اور اختیار فرماتا ہے پسند کرتا ہے جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جسے چاہتا ہے پسند فرما لیتا ہے دیگر آیاتی حادیث آ وہ سور یاسین کی جو آخری آیا کریم ہے ان نما امرحو ادا اراد اس میں دونوں صفتوں کا ظہور ہے کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے امرحو اس کا معاملہ یہ ہے حکم یہ ہے ادا اراد جب وہ کسی چاہت کا ارادہ کرتا ہے مشیت تو ارادہ اور مشیت کٹھی ہو گئے تو پھر اس کا ایک دستور یہ ہے قانون قدرت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کن فیا قدر ہو جاتا وہ ہو جاتا ہے محتاج نہیں اللہ کن کا لیکن ہمیں دستور قدرت بیان فرما دیا کہ اس کا طریقہ کار ایسے ہوتا ہے اس کے آگے اتفاق علماء قرآن مجید کی آیاتِینات کے بعد صفت ارادہ کا ثبوت اتفاق علماء سے بیان کیا جائے ابو محمد بن قطبہ کتیبہ لکھا ہے تو وہ بیان فرماتے ہیں کہ محدسین کا چھ چیزوں پر اتفاق اور اجماع رہا ہے اور وہ چھ چیزیں یہ ہیں ماشاء اللہ کانا جو اللہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا نمبر دو اللہ رب العزت خالق الخری والشر اللہ رب العزت جو ہے وہ خالق الخری و اچھائی اور برائی کا پیدا کرنے والا ہے اور تیسری بات یہ کہ اللہ رب العزت جو ہے اس کی جو صفت کلام ہے قرآن تو قرآن اللہ کا کلام ہے مخلوق نہیں ہے اور چوتھی بات یہ ہے کہ یورا یومل قیامتی قیامت کے روز اللہ کا دیدار نصیب ہوگا خوش نصیبوں کو پانچویں بات یہ ہے کہ والا تقدیم شیخین علا سار صحابہ فلفظ فضل میں شیخین کو تمام صحابہ کرام پر مقدم کرنا جتنے بھی صحابہ ہیں شیخین کے علاوہ باقی صحابہ کے پر ان کو فضیلت دینا اس پر تمام محدسین کا اجماع ہے اور جو اس اجماع کے خلاف کرتا ہے وہ گمراہ ہے تفضیل ہے نا تفضیل تو تفضیل و شیخین شیخین کو فضیلت دینی ہے باقی تمام صحابہ کے پر والا ایمان بھی عذاب القبری اور عذاب قبر پر ایمان رکھے یقین رکھے یہ نہیں یقین رکھنا کہ قبر میں عذاب ہوگا یہ قبر میں عذاب ہی ہوگا یہ نہیں مراد یہ ہے کہ قبر کا جو نا وہ سابق کتاب ہوگا مومن کو نعمتیں بھی عطا کی جا سکتی ہیں اور گناہگار کا اور کفار جو ہیں ان کو قطعی طور پر اور مومن جو ہیں ان کو گمان کے طور پر بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو سزا ہو جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبر کی منازل آسان بھی ہو جاتی ہیں اور نعمت بھی بدل سکتی ہے تو عذاب قبر عنوان ہے ایک جس میں نعمت بھی کبھی شمول ہے ان اصول میں کسی نے اختلاف نہیں کرتے یہ مدثین اختلاف نہیں فرماتی ہے وہ فی رقم فیش ان اور جو ان سے جدا ہوئے اس مسئلے میں نابازو ہو وہ بدعو ہو انہوں نے اس کو پھینکا اس کے اندر کہہ وہ راستہ اور اختیار کیا بدت بن گئی اور وہاجر اور انہوں نے اس کو چھوڑ دیا اصل یہی تھے باقی جو اس کے علاوہ جو جس کے مخالف کرتا جدا وہ بدتی ہوگا وہ بدتی ٹولہ جسے کہتے ہیں مبتدی ببتتی ہوگا فراد کا تم بالکل لکائم سو اللہ کا جو ارادہ ہے وہ ہر ہونے والے کے ساتھ متعلق ہے اللہ رب العزت کا جو ارادہ ہے اب یہاں سے یہ بیان کرنے لگے ہیں کہ جو چوتھا پوائنٹ ہے کہ اللہ کی جو صفت ارادہ ہے اس کا تعلق خیر کے ساتھ ہوگا کہ شر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے خیر اور شر دو چیزیں تو اللہ کی جو صفت ارادہ ہے اس کا تعلق خیر کے ساتھ ہوگا کہ شر کے ساتھ ہوگا یا دونوں کے ساتھ ہوگا اس کے بارے میں کچھ مکبہ فکر ہیں فرقہ متضلاع کہتا ہے کہ خیر کی طرف نسبت کی جائے گی جب کہ اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ خیر اور شر اللہ رب العزت دونوں کا ارادہ فرماتا ہے ہاں ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف شر کی نسبت نہ کی جائے خیر کی نسبت کی جائے شر کی نسبت خیر کی نسبت کی جائے یہ بات سمجھ آ گئی نہیں اور اس والے سے دو واقعے بھی بیان کیے گئے ترجمہ دیکھ لیں ف ارادہ تو متعلقہ تو سو اللہ کا ارادہ جو ہے وہ متعلق ہوتا ہے ہر ہونے والے کے ساتھ متعلق نہیں ہوتا جو نہیں ہونے والا سو اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ فرمانے والا ہے جس کا نام ہم شر رکھتے ہیں کفر رکھتے ہیں اس کے علاوہ جیسا کہ وہ ارادہ بلائی کا فرمانے والا ہے اور اگر وہ مراد نہ ہو تو وہ واقع نہیں ہو سکتا اور اتفاق کیا ہے اللہ جواز اسناد الکل لی جملہ تمام کی تمام کل کی نسبت اس کی طرف کرنے میں کل کی نسبت اتفاق کیا ہے اللہ جواز اسنادی کل کی نسبت کرنے کے امکان میں یہ جو, جو جواز کا لفظ بولا ہے نا اس پر اللہ حضط نے کلام فرمایا آ فرماتے ہیں جواز بمانہ وجوب کے ہے جواز بمانا وجوب کے یعنی یہ ممکنہ ہم ہے اور یہاں پر مقابلے کے طور پر ذکر کیا گیا ہے مراد ہے وجو اتفاق ہے کہ کل کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف کی جائے کاملا اور تمام کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف کرنا کہ وجو پر اتفاق کیا گیا ہے اور اختلاف کیا گیا ہے تفصیل میں وقتلاف ہو تفصیل میں اختلاف ہے ایک قول یہ ہے کہ نہ کہا جائے کہ وہ ارادہ فرمانے والا ہے کفر کا اور فصق کا اور ظلم کا کیونکہ یہ بات کفر کا وہم دیتی ہے یعنی ماں اس کا ہونا معمور بھی کہ وہ چیزیں ہیں اس کا حکم دیا گیا ہے کہ بھی ایسا کرے پھر کفر وہ کفر کرے کو فسق کرے کو ظلم کرے پھر اس کا مطلب یہ نکال لیں گے جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ خالق و کل عمومی طور پر کہا جائے اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے یہ صحیح نہیں ہے کہ کا خالق القاضراتی گندگیوں کو پیدا کرنے والا بندروں کو اور خنزیروں کو پیدا کرنے والا ایسے لفظ نہ کہا جائیں اور کہا جائے گا لہو مافِ سماواتی و معافلات اسی کے لیے زمین و میں جو کچھ ہے لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ جتنے بھی بیبیاں ہیں یا بچے ہیں یا جن جتیات ہیں اللہ ان کا خال ایسے جن کی طرف نہ استخفاف اور ہلکا پناہ ایسی چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جائے گی للی وہم دینے اس وقت وہ ہوتا ہے کہ شاید یہ اسی چیز کو کرواتا بھی یہی ہے ایک اولا کہ ایسا کہنا جائز ہے اور ایک اولع کہ شرک نسبت اللہ کی طرف نہ کی جائے اس طریقے پر اس ادب کے طریقے پر جس کی طرح رہنمائی کی گئی اللہ تعالیٰ کے فرمان میں ما صابق امیر حسنت حامیل اللہ جو تمہیں بلائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے اور جو تمہیں برائی پہنچے وہ تمہاری اپنے نفسوں کی ہے تو اس کے اندر ادب بتایا گیا ہے ورنہ شر اور خیر کا خالق اللہ ہے ارادہ بھی اسی کا ہوتا ہے لیکن ادب کا تقاضا ہے کہ شر کی نسبت اللہ کی طرف نہ کی جائے خیر کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے اور رستے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ آ فرمایا کرتے تھے الخیربیہ دئی مولا خیر تیرے دستے قدرت میں ہے بس شر الیک شر تیری طرف سے نہیں ہے یہ سمجھ آ جی اب یہاں پر دو واقعے ہیں کہ جس کے اندر وہی وہ کہ خیر اور شر کے والے سے بات کی گئی کہ شر کی نسبت جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف کی جائے اور شر کی نسبت اور خیر کی نسبت خالقیت کے اعتبار سے تو اللہ کی طرف ہے ارادے کے اعتبار سے تو ہے لیکن عدم کا تقاضا ہے کہ خیر کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے شر کی نسبت اللہ کی طرف ہے اس والے سے دو واقعے ہیں متضلاء کے نزیک ان نما ہو اللہ اسی کا اطاعت ارادہ فرماتا ہے جس کا جو جس کی اطاعت چاہیے ہوتی ہے اللہ ارادہ فرماتا ہے ما اس چیز کا کانہ تعت ہو کہ جس کی فرم ہو و سار الماسی وقباہ اور تمام گناہ کبیہ واقعتن یہ واقع ہیں بے راضت بندے کے ارادے سے خلاف اللہ خلاف ارادہ اللہ کا ارادے اللہ کے ارادے کے خلاف شرول میں, میں بھی ہے شراک میں بھی داخلہ صاحب ابن اباد کے پاس آئے ان کے پاس شیخ ابو اسفرائنی تھے قاضی عبدالجبار چونکہ متضلی تھا اور متضلیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جو خیر ہے خیر ہے اس کا خالق تو اللہ ہے خیر کے ارادہ اللہ فرماتا ہے دوسرے کا ارادہ اللہ کرتا ہی نہیں ہے اس کا خالق ہی نہیں ہے جب دیکھا نا قاضی عبد جبار متضری نے کہ شیخ ابو اسحاق اس فرائمی جو سنت کے تھے وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو دیکھ کر کہنے لگا سبحان من تنزہ نلفا شاہ یعنی ان کا ارادہ تھا کہ یہ شرق نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں ارادے کے اعتبار سے خلق کے توار سے تو دیکھ کر کہنا لگا پاکی ہے ذات کی تنزا نفا وہ ذات کے لیے پاکی ہے جو فح سے اور قبائ امور سے وہ پاک ہے